Cel mai mare retailer european face ravagii în România, vor fi concedieri în masă. Cel mai mare retailer european e al treilea din lume pe acest segment face ravagii în aran mast. Gigantul a pus setepânire pe un cunoscut lan de magazine din România. Peste un 100 de magazine, vânzări de 11,22 miliarde de lire sterline, e un profit de 610 milioane lire, britanicul a semnat decizia care va să pe drumuri foarte mulți români. Vezi aici despre ce retailer este vorba, dar e câte unitiva închide.